О дев'ятій годині ранку депутати Смілянської міської ради забрали стерміновану позачергову сесію. За відсутності світла всі протокольні моменти відбувалися з голосом. І гімн заспівали, і поіменне голосування провели. Питання було єдине – пов'язане з співпрацею та взаємодопомогою двох теплових підприємств, що працюють у Смілі. Шановні депутати, я прошу зараз всім уважно прийняти участь в обговоренні. Питання, яке виноситься про надання згоди комунальному підприємству Сміла Комунтеплоенерго на вчинення Правочини. Держава передбачила різницю в тарифах для теплопостачальних підприємств нашого міста і не тільки міста, для всіх теплопостачальних підприємств. В тому числі і Сміла Комунтеплоенерго, і Сміла Енергопромтранс. Скільки Сміла Енергопромтранс в основному опалює? Вірніше, використовує деревне паливо для виробництва теплової енергії, а заборгованість по різниці в тарифах можемо використовувати всі теплопостановні підприємства тільки за сплату за газ. Підприємства 22 мільйона різниці в тарифах, підтвердженої обласною територіальною комісією, але за газ такої за наявної заборгованості немає. У нашого комунального підприємства присутня заборгованість, поточна заборгованість за газопостачання, тому є можливість зробити договір про уступки боргу СТОВ «Сміла Енерго Промтранс» на КП «Сміла Комун Теплоенерго». Цим самим ми закриваємо різницю в тарифах для нашого КП «Сміла Комун а протягом року зобов'язується наше КП Смілакомуни Теплоенерго повертати кошти, тов Сміла Енергопромтранс, живі кошти, які будуть надходити на рахунки, повертати. Підприємство Сміла Енергопромтранс може їх використовувати, скажімо так, не тільки за газ, а не за купівлю деревного палива і на інші свої потреби. Єдине, що, чому така терміновість сьогодні засідання територіальної комісії і договір про уступки боргу, зараз я просив би послухати кожного з керівників. Ну, ми не дійшли згоди, скажімо так, ми вчора зібрали сесію, все ж таки сподівався, що ми до вечора дійдемо згоди і е, не дійшли по самому договору. Ми е, пропонуємо, наше комунальне підприємство пропонує передбачити пункт 5.1 в договорі, який передбачає собою, що підприємство не нараховує е, в разі несвоєчасної сплати е, нашим комунальним підприємством «Томсміла Енеропромтранс». Ми розбиваємо на рік цю суму заборгованості в 7,5 мільйонів на опалюваний і міжопалюваний період, згідно графіку. Наше підприємство зобов'язане буде сплачувати заборгованість <кхи> щомісячно, але ми прописали пункт, що не нараховуємо в штрафні пені санкції неустойки і все інше. ТОВ «Сміла Енергопромтранс» не погоджується з даним проєктом договору, пропонує виключити взагалі цей пункт, а якщо ми виключаємо цей пункт, далі ми керуємося цивільним кодексом України і в разі несвоєчасної оплати Сміла енергопромтранс, я просто страхуюся і переживаю за те. Ми не знаємо, як будуть нам спалити споживачі за надані послуги з теплопостачання. Я е, не впевнений, що е, КП зможе утримувати е, вірніше, дотримуватись графіків виконання. Я з Володимиру Федоровичу, керівнику ТОВ «Сміла Енергопромтранс», говорив і при всіх депутатів, і на телебачення скажу, що це наше комунальне підприємство. В разі, якщо навіть наше комунальне підприємство не буде дотримуватися графіків сплати і не сплатить за якийсь місяць, ми зобов'язуємося, ми на себе беремо, як міська рада, я, як учениць міської ради, ми на себе беремо, що ми надамо поворотну або безповоротну фінансову допомогу і наше комунальне підприємство у 2023 році 100% закриє заборгованість, якщо буде така заборгованість перед ТОВС «Міла Але згідно фінансових результатів нашого комунального підприємства, якщо навіть ми будемо отримувати плату за послуги з теплопостачання на рівні минулого опалювального періоду, підприємство само зможе розрахуватися, це не така велика і значна сума. Це взаємовигідний договір, скажімо так, і для нашого комунального підприємства, тому що 7,5 мільйонів ми можемо отримати сьогодні і сплатити за газ, і е, розраховуватися протягом року. Але я переживаю за штрафні пені і санкції, тому що, Оксана Іванівна, ви поправите мене. Так, е, якщо ми не дотримуємося графіку, для прикладу, в січні не заплатили, ну мало-лі, мало не заплатили нам споживачі січні місяць очків-місяць місяць, для всіх, ми знаємо, і споживачі е, проплати відсоток невеликий. Нам, згідно з закону, е, з цивільного кодексу підприємство ТОСМІЛАЙ ЕНЕРОПРНАС має право на нарахування штрафних санкцій і пень. Тому, Федорович стоїть на своїй позиції виключити цей пункт. Я стою на позиції, комунальне підприємство мене просить стояти на позиції, залишити цей пункт. Ми пропонуємо залишити все-таки цей пункт. Федорович, ви погоджуєтеся чи ні? Ну, я вам на телебачення, при всіх депутатів, я думаю, кожен з депутатів підтвердить. Якщо в разі що ми зобов'язуємося сплатити за 2023 рік, якщо навіть комунальне підприємство не сплатить, ми підставимо завжди плече і розрахуємося з місцевого бюджету, якщо не сплатить наше КП. Та керівництво ТОВ «Сміла Енергопромтранс» не погоджувалося на підписання договору без пункту про сплату санкцій за просрочку. Ми вважаємо, що цей пункт є нічого. Ні до кого нічого не зобов'язано. Судова практика говорить, що все одно є випадки, є витяги, лист попрацював, все одно цей пункт скасовується в судовому порядку і все одно штраф місцей пені нараховується. Ми в одному місці знаходимося, я рахую, що це не є предметом обговорення. Тим більше, що ми запропонували, що ввести додатковий пункт, що сторони мають право ініціювати зміни до графіка, погашення заборгованості і до оплати, плати, якщо виникли якісь трудності. Я теж обіцяю, що ми підемо на зустріч. Ми отримуємо наше підприємство різницю в тарифах, і вони отримують різницю в тарифах. Тобто вони зараз в скрутному становищі знаходяться, і щоб їм допомогти, ми робимо цей крок їм на зустріч, щоб ці кошти отримати, а вони нам якісь додаткові умови. Виставляють. А, ну да, ну да, так да, виходить. Тобто да, ми питаємося їм допомогти, да. а вони від, від нас щось вимагають. Так? В договорі жодних штрафних санкцій не передбачаємо. Що таке штрафні санкції, про яке розвучить? Це стаття 625 Цивільного кодексу, а саме інфляційні втрати за не розрахунок і 3% річних. Відповідно до судової практики господаря Суду Верховного, господарської палати, передбачено, що дана норма і так буде нікчемною, бо не можна від неї відмовитися, оскільки вона імперативна, і вона все одно нараховується ці інфекційні втрати. Але це, знову ж таки, це право е, кредитора нараховувати і стягувати, якщо буде необхідно, а не обов'язок. Його не потрібно навіть визнавати, він автоматично є нікчемним. Ну, то в чому питання? Але, але, але, але ж в нас є юридичний відділ. І то ми, в чому е, ну, коли голосуємо, ми відповідно до рекомендацій посилаємось нашого юридичного відділу. Тобто я так розумію, що зараз ми робимо крок вам на зустріч. Якщо у вас є якісь там юридичні питання, вивчіть їх з нашим юридичним відділом. Ніхто не збирається кинути товстільний енергоконтракт. Хочеться зробити взаємовигідні умови. Для ТОВ, для КП, для міста, для держави отримати з держави 7,5 млн Для міста. Я зараз не розмежовую КП, міську раду і ТОВ. Це для міста в загальному хочеться таке зробити. Тому моя умова, ну, наша умова от така. Я зобов'язуюсь і зобов'язуємося ми всі разом, що ми заплатимо ці кошти в повній сумі. У 23-му році ми на День енергетика розрахуємося з вами повністю і пожмемо в одному руті. В результаті обговорення сторони все ж досягли порозуміння. Присутні депутати одноголосно підтримали рішення про надання згоди комунальному підприємству «Смілекому теплоенерго» на вчинення правочину, тобто про переуступку боргу. Керівники двох теплопостачальних підприємств підписали відповідний договір. На завершення все ж керівник приватної теплопостачальної компанії вирішив звернутися до депутатів та громади міста. У тарифі, середньозваженому тарифі, який затверджений міською радою на 2022-2023 рік, частка палива-деревна тріска складає 57%, 43% газ. На жаль, зараз склалася в державі така ситуація, хтось придумав у верхах реформу лісового господарства, державний лісозпіль ліквідовується, і це серед зими, серед опального сезону, і припинили з 15 грудня взагалі поставки деревини, взагалі. До 15 січня. І ще, ще встигнуться вони реформуватися. І є загроза, що і далі поставки не будуть продовжуватися. Плюс, ускладнює ситуацію, величезна наша заборгованість перед ними, перед своєму спорядцем, тому що оборотних коштів немає. Ми, як виробники електроенергії за загальним тарифом, де держава теж зарегулювала жорстко цю позицію, другий-третій квартал нам не доплачували всі гроші, і зараз 12 мільйонів заборгованості висить. І тільки на четвертий квартал відпустили тарифи, які вони вже регульовані і відповідають чинному законодавству. До того було заморожено. Є практика судів, є звернення інших підприємств, і це все держава поверне. Але зараз ситуація така, що оборотних, оборотних коштів підприємств немає. Нема за що купити дров, їх практично фізично немає, лімітів газу немає, тому що відділяється тільки 43%. І виходимо. На січень місяць ми грудень, з якимись справдами-неправдами закриємо, на січні місяць ми забезпечені паливом, тобто природним газом, 12-15 днів, в залежності від погодних умов. Чим палити 15 днів ще? Треба знайти кошти, купити десь приватних структур дерево. Є у приватників, але вони платимо, вони везуть. Не платять, не платимо, не везуть. Тому, якби вихід ситуації, частковий вихід ситуації, оця переуступка боруга. Комунальному підприємству, тому що ми їх не використаємо, ці гроші просто пропадуть. Її не виділили на область. Так, да, нас признали різницю тарифу, але держава в своїй постанові тільки передбачила компенсацію за паливо, природний газ. А де уголь, а де торф, а де інші види палива, чому так? Ну, зараз ніби говорять, що там в майбутньому може несуть зміни. Но це в майбутньому, а ще треба прожити січень, лютий, березень і не заморозити місто то така ситуація. що у вас по можливості, ми не є конкуренти, ми є партнери. Тому в першу чергу в нас керівників повинно бути це благо за мешканців міста і бюджетних установ, і інших споживачів. Ми повинні все зробити для того, щоб було в місті і щоб не. Звучала по якихось каналах чи в якихось зведеннях, що тут якась є проблема. Також Володимир Полипів зазначив, що його підприємство може стати порятунком на час блекауту. Ви чули виступ Шмигаля, прем'єр-міністра? Малі ГЕС, малі теци, які є в містах. Будь ласка, розвивайте і працюйте над вирішенням проблем. На базі нашої ТЕЦ можна зробити маленький генетичний острів. У разі блокауту ми можемо забезпеч забезпечити електроенергію і водоканал в повному обсязі, і ваші котельні основні України, і Тобто подавши, подавши електроенергію. І зараз вирішується питання, дякую Сергію Васильовичу і Богдану Валерійовичу, які займаються придбанням дизель-генератора для нас. І це реалізується все. Там треба ж теж кошти, щоб його підключити і все. Це дає гарантію, що в випадку ракетних атак і пошкодження критичної інфраструктури сміла могла бути без електроенергії хоча б критична інфраструктура. Але без палива не треба ні генератора, нічого. Якщо немає ні газу, ні електроенергії, ні шипи, то це не реалізується. така ситуація. Вона є важка, але ну, вона не, є... не вирішувана. Для того ми тут є, щоб її вирішити.